När jag ska kopiera material mellan kurser så brukar jag nästan alltid göra precis så som jag lärde mig från början. Jag går in i den nya tomma kursen och sen så väljer jag inställningar importera. Eller möjligtvis så kommer jag ihåg att det numera finns en knapp som heter importera befintligt innehåll. Bägge de här vägarna gör exakt samma sak. Det vill säga jag får välja vilken kurs jag vill hämta material från- och sen så får jag bocka för vilket material i den kursen jag vill hämta. Om det är en större mängd material jag ska kopiera så är det effektivt. Men om det bara är lite mindre omfattning då finns det faktiskt ett helt annat sätt att göra det på som är liksom tvärtom. I så fall så går jag in i den gamla kursen. Och i det här fallet är det en enda modul jag vill kopiera till en ny kurs. Och då kan jag gå till den modulen, gå ut på prickarna i kanten och välja att jag vill kopiera till. Och sen så skriver jag vilken kurs jag ska kopiera till. Den råkar heta Nya123 och så klickar jag på Kopiera. Själva kopieringen kan ta ett par minuter men rätt så snart så kan jag gå in i den nya kursen, ladda om sidan och se att det har kommit in. Det fiffiga med att kopiera på modulnivå det är att allting som går att nå via modulen också kopieras in. Och det innebär alltså att de här sidorna, de finns nu i sidor. Den här diskussionen, den finns i diskussioner. Den här filen finns i filer. Men det är faktiskt ännu smartare än så. I den här sidan så finns det en länkad artikel. Och om vi nu tittar i filer så finns faktiskt den artikeln också inkopierad. Det som däremot aldrig kopieras, det är sådant som studenterna har skrivit. Så går jag in i presentationsdiskussionen här i den nya fina kursen. Då kommer den att vara tom, så det finns inga diskussionsinlägg inlagda. Kopiera till går också att göra på ännu mer detaljerad nivå. Jag tar och går in i den gamla kursen igen. Och så tar jag och går in i Uppgifter. Och då är det den här uppgiften som jag skulle vilja kopiera. Då går jag ut på de tre prickarna och så väljer jag Kopiera till och skriver nya kursens kurskod. Väljer den och väljer Kopiera. Och när jag har kopierat från en typ av material så hamnar det under typen av material i kursen jag kopierade till också. Så här ligger uppgiften som jag kopierade och även här är det så att studentinlämningarna kommer alltså inte med. Om du var väldigt uppmärksam så kan du kanske se att jag kunde också ha valt vilken modul jag vill lägga till i. Det missade jag men det går att fixa i efterhand. Jag går till startsidan där jag har mina moduler och sedan klickar jag på plustecknet i den modulen där jag vill lägga till uppgiften. Och så väljer jag att jag vill lägga till en uppgift. Och då finns den som jag nyss importerade med här under importerade uppgifter. Så då kan jag bara lägga till den.